У цьому будинку живе Любов Галіцейська з дочкою Юлією. Жінка каже, дівчина не чує, має інвалідність. У кімнаті Юлії впродовж двох тижнів волонтери роблять ремонт. А так виглядала кімната до ремонту. Раніше приміщення використовувалося як комірчина, каже Любов Галіцейська. Я, як зайшла до хати, то не впізнала ту кімнату. Дуже гарно світло зробили, помалювали. Дуже... Я не очікувала, що так гарно буде. Мої дочці подобається, мені подобається. Нарешті моя дитина буде вчитися в умовах жити. А це сквер поблизу центральної площі Підволочиська. Тут працюють десятеро волонтерів. Майстер Володимир Попович розповідає, що вже зробили. За два тижні ми встигли окреслити територію, а саме розставити бордюрчики, де будуть пішохідні зони. Зараз хлопці займаються тим, що кладуть бурківочку. Ось ми встигли вирівняти територію. Позаду в мене знаходиться дитяча площадочка. Ми встигли там також прибрати землю, поставити частково розсипали пісок. Сьогодні будемо досипати, тому що якраз контури дитячого майданчика окреслюємо. Ось, і дівчата сьогодні ще будуть фарбувати гірку. Також за Два тижні ми встигли намалювати мурал, тобто підготувати стіну, дівчата якраз домальовують його, вже, тому що завтра буде відкриття і ми стараємося якраз все встигнути, все, що було повністю готове для того, щоб представити це громаді». А це помешкання родини Андрієвських у селі Росуховатець поблизу Підволочиська. Волонтери під керівництвом найстаршого учасника проєкту, 50-річного Богдана Величка, завершують утеплення будинку. Ми майже все зробили, тобто сьогодні останній день роботи на об'єкті. Зараз хлопці накладають останній шар штукатурки і от нам ще залишилося метрів 8 накласти того шару і дівчина підшліфовує, під, підрівнює і наразі ми будемо прощатися з господарями. Господиня помешкання Валентина Андрієвська розповідає, коли почалася війна на сході країни, з Донеччини Він, разом з дітьми було. та онуками переїхала сюди. Купили ту хатку. Хатка була... Сама хата нічого так, але внутрі дуже було багато. Треба було багато докластися до ремонту. Одна стіна дуже була сира, і вона цвіла. І ми в що відтягували шкафи, і вона ну просто мокріла. А тепер, от, дякуючи волонтерам, ми сподіваємося, що нам буде влітку прохолодніше, а взимку буде нам тепло. Михайло Малюга зі Львова каже, допомагаючи людям, навчився утеплювати фасади. Дуже корисний досвід для мене оскільки здобув якісь скіли, які в майбутньому зможу застосувати. Штукатурити, робити, вирівнювати, ось, замішувати рощини різні. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.